Nu bliver du altså lige hængende på og lytter en gang, for jeg har noget, jeg må forklare dig. Vi går herinde, hvor staten bor. Vi er mange efterhånden, der synes, at det hele er blevet meget formynderisk, og der er meget magtmisbrug. Men også ude i kommunerne. Forvaltningens afstand til os som borgere bliver større og større. Og kigger vi på sundhedssystemet, som styres af regionerne, skatten, der styres af staten, så er det hele topstyret, der har med i. Prøv at høre ordene af bruger. Magtmisbrug, formyndersk adfærd, overforvaltning, kontrolmani, topstyring. Det hele er simpelthen ved at skride. Det er blevet for tungt. Det her er, kære venner, og vi er på, inden du lover af igen, det her er simpelthen kolosser på lærfødder. Det drives af politikere, de er velmenende, men det er drift og drift og er der drift. Det er blevet for stort, enhederne er for store, og de kan ikke styre det. Vi er simpelthen nødt til at vi er lige på så slutter jeg af. Det er vigtigt at du hører det her. Vi er nødt til at gå ind og tilføre innovation og forandringsevne. Det kan de ikke herinde. De kan kun drive det der er, og det gør de ikke godt nok længere. Det er for dyrt, og det virker ikke. Derfor er I nødt til at smide os ind i Folketinget ved næste valg. Sæt Borgerlisten med ind, så vil vi vil en ny udvikling. Der er ikke rødt Danmark, der er ikke blåt Danmark, der er samlet Danmark. Vi samarbejder med alle Støt vores software til Folketinget. Gå på stillop.dk. Tak skal du have.